රාශි චක්‍රයේ තුන්වන රාශිය මිතුන ලග්නේ මිතුන ලග්න හිමියෝ ඔබගේ ලග්නාධිපති වන්නේ බුධ ග්‍රහයායි. ඒ ඔබගේ ලග්නාධිපතිය මේ වෙලාවේ අට වෙන්නේ ශනි, රවි, චන්ද්‍ර කියන සඳු සමග සංයෝග වෙලා බාධක තැන්පත් වෙලා ඉඳමින් තමා මේ ආරම්භ වෙන්නේ මේ මෙතනදී මේ ඔබට විශේෂයෙන්ම ටිකක් විශේෂිත කාරණා කිපයක්ම කියන් දෙනවා මේ ලාවේ. තව පැතිගත්තු ගුරු ග්‍රහයා ඔබගේ නම වෙන්නේ රාහු 12ස් වෙන්නේ සිකුරු කෘජහ සංයෝගයල හත් වෙනේ තේතු හය මේ මේ මාසේ මුල් දවස් 15 කියන මාසේ මුල් භාගේ තරමක් ඔබට මේ පොඩි බාධක ගෙනෙන කාල සීමාවක්. හැබැයි මේ ආරම්භෙදිම ආරම්භයේ මේ කියන්නේ මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉඳ මේක මේ හිතන්න එපා ඔබ හැමදාම අපි මේ ඔබට කියන්නේ මේ ඍණාත්මක දේවල් මේ ඔබව මානසිකව වට්ටන්න දෙනවා මේ මාසෙත් ඉවර හිතන්න පුළුවන් නමුත් නෑ මෙහෙම මේ මේ මේ අයහපත් අසුභකාරී තත්ත්වයන් ඔබට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒවා নেගටිව් දේවල් පොසිටිව් කරගන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ নেගටිව් දේවල් ඒවා මේ අසුභවාදීක හිතන්න එපම නෑ. කියන්නේ ඔබට ඒවා ධනාත්මක කරන්න. ඒවත් සුභ කරගන්න නිසා වැඩියෙන්ම මේ යහපත් දේවල් අහලා නිකන් බොරුවට හිතරවට්ට ගන්න එපා. අයහපත් වෙන්න තියෙන දේ දැකලා වෙනස් කර ගන්න. ඉදිරියේදී අඳුරේ යද්දි ඉදිරියේ වලක් තියෙනවනම් ආලෝකය කරගෙන යන්න. ඒ ආලෝකය තමයි මේ සපයන්නේ. ඒ වගේම වැස්සක් වහිනවා කියලා දැනගෙන කුඩයක් කරගෙන යන්න ගියාම වැස්සෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නොදම බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාක්මක් දුරටෝ වැස්සෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේ දේ තමයි මේ කියන මේ යහපත් දේවල් හිතට ඔබ ධනාත්මකව නැගිටින්න. නගරීනාත්මකව වැටෙන්න බය ධනාත්මකව මම මේ දේ වෙනස් කරනවා සම්පූර්ණ වෙනස් නොකරත් මම මේක තර්මද්දරට හරි පාලනය කරනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ කියන්නේ අපේ මේ මේ ඔබ විහිින්ම කරගෙනද ඔබගේ මේ වෙලාවේ හරි නොසන්සුම්. ඒ වගේම හැමෝම සැක කරන කාලේ ඔබ ඉන්නේ අර අන් අය ගැන වැරදි ඇති කරගන්නා தත්ත්වයක පොඩ් යමෙක් ඔබත් එක්ක hina ඔබට වැරදි ඒ වගේම ඔහො่ย ඔබට අර ප්‍රවාගෙන ගියා උපදීය බලන දිනා වෙලගෙත් ඔබට මේ ඔබට මේ යහපත කරනායකෙත් ඔබ වැඩදී දකින්න. අන්න ඒ తත්වයේ මේ ඉදිරි මේ මාසෙමේ මුල් දවස් 15 සති දෙකක ගණන තද බලම යනවා. ඔබ ඒකේ හේතුලින් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න ඉඳින අනිටතයිගේ. මොකද ඔබ අර හිත හොඳ නැති කෙනෙක් කියලා හිතන්නේක අන්න ඒ තුල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න මේ කාල සීමවුතුල පුණත නිහඬ ඔබ ඒ වගේම මේ අර ඔබගේ තියෙන දෙකේ කෝපයtare බහුල වෙන්න පුළුවන් ඔබ මේ ලාවේම අකර යම් කිසි මානසික පීඩාවක් ඉන්න පුළුවන් ඒ දෙය අනිත් අයට පෙන්වන්න දෙන්න ඒ තුල ඒ පින්න අනිත් යොමු කරන්න යන්නත් එපා ඔබ නිකන් මේ කවුරුත් ගණන් ගන්නadigan ඔබ ගැන තියෙන ප්‍රතිරූපේ නැති වෙන ඉතින් ඒ නිසා මේ විතුල් ලග්නෙමෙන්ද මේ මේ පටන් ගත්තේ මෙන්න ඔක්කොම නරකය ඔබට ඇත්තෙන්ම සුභ කාලයක් මේ උ මේ ජීවිතේ පෙරලන්න ජීවිතේ පද පෙරලියකටම මේ ලෑස්ති වෙන කාලේ මොකද ඔබට හිතාගන්න බැරි දේවල් මේ ජීවිත කාලේ සමහරට කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැතින කාලේ ආරම්භ වෙන තව චුට්ට කාලයක් තියෙනවා මේ මේ ඉදිරි මාස දෙකහමාර තුන ගෙවා ගැනීම ඔබ කරන්න ඕනේ ඒ තුල මේ කාලෙත් අහපත් ලැබීම් අතින් හොඳයි අපිට හැමදේම බලාපොරොත්තු ආකාරයටම ලැබෙන්නේ නමුත් යහපත් ආකාරයට ලැබෙයි මොද හැම දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්ම හොඳ නෑ නමුත් යහපත් දේ ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ තුල අර මං කිය ඔබ හිතනම නපන් ඇති කරනවා මට මේ හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ නෑ කියලා. නමුත් අවශ්‍ය කරනදී අවශ්‍ය මොහොතට යහපත් ආකාරයෙන් ලැබෙනවා. ඒක නිසා ලැබෙන දෙයින් මේ වෙලාවේ සතුටු වෙන්න. එපමණයි කියන් තියෙන මේ ලද දෙයින් මේ කාල සීමාව මේ තව චුප්ට කාල සීමාවයි මේ නැතු හිටපු කාල සීමාවට වඩා ඉතර යම් කිසි දෙයක් ලැබෙනොනේ. ඒ දෙයින් සන්තෝෂ වෙන්න එපමණයි. අපට මේ ආර්ථික ගැටියතු ඔබට වීදමු සරලන දිස ලැබේ. ඒ වගේම ඔබට යම්සි පාලනකින් වැඩ කරන්න උසහන මොකද ඔබ පොඩ්ඩක් ආකාරය අනවශ්‍ය වීදන් වලට বিলম্বින කාල සීමාවන් නිසා මොකද ඔබට මේ වීදම් පාලනය කරනවා ඔබ මේ හිතින් ඔබ හිතින් මේ plan කරනවා සැලසුම් කරනවා මම මේ කරන්නේ ඒක ඔබට එතන ඒ තැනකට ගියාම ඔබට මේ මුදල් කියන දේවල් අර ඔබට නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක ඔබ එහෙට මෙහෙට විසිකරන තත්ත්වක නේනසා ඒ වගේ තැනකට යද්දි ඔබ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ප්‍රමාණ මුදල් අරගෙන වැඩිපුර මුදල් නම් හම්බෙන්නේ ඔබ පුළුවන් තරම් අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය තරන් වැඩේ කරන් ගෙන්න ඒක පාල්න වෙන නැත්නම් කවදාකවත් ඔබට පාල්න වෙන නම් බෑ වැඩිපුර මේ කාල සීමාව තුල මේ අණ්ණයේගේ පවුලේ අණ්ණයේගේ අසනීප තත්ත්වයන් නිසා ඔබට ඒ වන් වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් කරන්න සිද්ධ ඒ වගේම ඔබට පොඩ්ඩක් මානසිකත්වයට තද බලන නිසා අවිවේකී වෙන්නේ කාර්යබහුල වෙන ඉන්න තන අණ්ණය වෙනුවෙන්. පෙන්නුම් කරන කාලයක්. ඒ ඔබ පොඩ්ඩක් දුරට කාර්යබහුල වීමත් එක්කම ඔබ වෙනුවෙන් කාලය කරන්න බැරි වෙන කාල සීමා. ඒ තුළ අත්‍යවශ්‍යම මේ පොඩි කාල සීමා ඉවසන්න. ඒ හැර ඔබට තවත් කියන්න තියෙන්නේ ඔබගේ පෞල් ජීවිතයේ මේ වෙලාවේ ඔබගේ මේ වචන ඔබගේ හැසිරීම පොඩ්ඩක් පාලනය කරගන්න නම් ඔබගේ වචන නිසා නිකන් ඔබ හිතා හිතන්නේ බල නැතුව මේ හදීස්යේ කලබලයට කිය randint නිසා අන් අයගේ හිත් රිදීම ඔබගේ පෞල් ජීවිතය තුළ අඩදම්බර ඇති වෙන්න තරමත්ටුට කරන කාල සීමාවක් වගේම ඔබ මේකෙන මේ පෞල් කැඩෙන්න විදෙන් පව හේතු වෙන කාරණා නිසා ඔබ පොඩම මේ වචන හැසිරීමේදී ගොඩාක් දුරු ප්‍රවේශංග වෙنده පුළුවන් තරම් අර වගේ නිහඬ වෙලා ඉන්නේ මේ ඔබට මේ තர்மද්ුරුට මේත් පොඩි ආකර්ශනීය තත්ත්වයක් පෙන්වු කර නිසා විශේෂ මේ පෞල් ජීවිත ගත කරන මේ අනවශ්‍ය බැඳීම් නැති කර ගන්න මොකද පෞල තුල තියෙන බැඳීම අනියම් සම්බන්ධතා නිසා ඔබට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න විදිහට මම කිව්වේ වාසනාවන්ත කාලයක් ආරම්භ වෙද්දී මේ වගේ මේ කොහෙවත් යන පවු කරේ දාගන්න එපා. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ වෙලාව ඇත්තටම මේ ඔබගේ මේ හත් වෙන්නේ තියෙන ග්‍රහසන්නයෝගات එක්ක ඔබට තරමත් ඔබගේ හිත එකතැනක නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔබ මේ අර ඔබට හැමදේම නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා කියලා. අර යහපත් දේ සමාන නොලැබෙන එක දෙයක් නිසා ඔබ කලකිරෙනනේ. ඒ ඒ දේ පාවිච්චි කරමින් ඔබව අනවශ්‍ය බැඳීම් වලට සම්බන්ධ කරගන්න පිටින් පිටස්තරයන්ට හැකියාව දෙන්න එපා කොහෙත්ම හැම වෙලේම ඔබ මේ ඔබගේ පවුල ගැන විතරක් හිතන්න හැබැයි මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් තරුණ විවාහ නොවී ඉන්න මිතුරු හිමියන්ට අන්න මේ වෙලාවේ ඔබට බැඳීම් ඇති කරගන්න කවුද මෙතනත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා එකක් නෙමෙයි කීපයක් ඇති කරගන්න නම් එපා මොකද ඒ වගේ தත්ත්වයක් පෙන්ව කරුම්කද ඔබට පොඩා ආකර්ෂණීය වෙනවා මේ කාලසීමාව තුළ ඒ වගේ ඔබ ආවේග ශීලී බැඳීම් තුළ ඒ කියන්නේ ඔබ දැන් කොච්චර වුණත් ඔබ ඔබගේ සහකාරයා සහකාරිය පෙම්මතා පෙම්වතිය වියටත් කරගන්න උත්සා කරනවා ඒ තුළ ඔවුන් යටත් වුණත් අර ඔබට තියෙන ඔබ ගැන තියෙන ගෞරවයේ ටයක් ඔබ ඔවුන්ට ගෞරවය දක්වන්නේ නැහැ මේ තුළින් අර ඔවුන්ටත් ඔබට දක්වන ගෞරවය අඩු වෙනවා විශේෂයෙන් මේ බැඳීම ගැන වහුන්ට කලකිරීම නිදිතෙන එක නිසා ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අර ආවේගශීලී වීම, සෙල්ලක්කාරී වීම මේ තුල අඩු කරගන්න විශේෂයෙන්ම. ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාර කටයුතු විශේෂම කියන්නේ මුලින් කියනමද වුණා ව්‍යාපාර කටයුතු අලුතෙන් ව්‍යාපාර කටයුත්තක් ආරම්භ කරන්න ඉන්නවනම් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට. එතන මේ කාලේ හොඳයි සැලසුම් නැතුව කරන්න ඕනේ නෑ බෑ. ඔබ ඔය ව්‍යාපාරයක් අරඹන්න යනවා නම් ඔබ ඒ ව්‍යාපාරයෙන් මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන මොනවාද ගැටලු ඇති වෙන දේවල් අන්න ඒවට මූණ දෙන්නේ කොහොමද මේ ව්‍යාපාරයක් කරලා සාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක් උපදෙස් ගන්න හැමෝමනම් කියන එකක් නැහැ නමුත් එහෙම උදව් කරන අයත් ඉంది ඒ හින්දා මේ ගැන හොඳට හොයන්න මාසයක්වත් හොයන්න මේ ගැන හොයලා ඔබ මේ ගැන හොඳ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න ඊට පස්සේ ඔබ ප්‍රායෝගික මේ පිළිබඳව යොමු වෙන්න මුලින්ම අර මහා පරිමාණෙන් නෙමෙයි සුළු පරිමාණෙන් පටන් ගන්න ඔබ කරයද ඔබට තේරෙනව මෙතනදී මෙතනදී මෙහෙම වුණොත් අර උපදේශුත් මතක් වෙනවා මෙහෙම අපේ ජීවිතය තුළ උපදේශයෙන් අපිට ජීවිතයේ යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් 25යි. ඒක 75න් ප්‍රායෝගිකත්වය තුළ තියෙනවා. මේක නිසා ඔබ ප්‍රායෝගික සුළු වින් කරන් යද්දී එන බාධා ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න. අන්න ඒ තුලින් ඔබ අඩියෙන් අඩ ඉස්සරට ඔබට අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ ඉදිරියට හොඳම කාලේ මේ කාලේ ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන් තරම් ලබන්න. ඔබට ජීවිතේෙම ඔබගේ හොඳම කාලය උදා වෙන්න යන්නේ ඒ කාලය තුල ඔබගේ ව්‍යාපාර, ඔබගේ ආදායම් ඉහළම් වාගෙනේ හොඳ හැකියාව ලැබෙන විශේෂම මෙහෙමයි ඔබ විදේශ කටයුතු කියන්නේ හරහා මුදල් හොඳ කාලයක් එන්නේ. ඒක නිසා ඔබ පුළුවන් ඔබගේ මේ ව්‍යාපාර වපසරිය ටිකක් ඈතර හිතන්න. පුළුවන් තරම් අපිට මේ අපේ ලං රටේ ආර මොක බලන්න මේ ඔබලා තියෙන හැකියාව සහ ඔබට තියෙන සම්පත් මගින් අපිට මේ යම්කිසි අපනයනයක් කරන්න. මෙන්න හොඳ කාලයක් මොකද එන්නේ. ඔබට මේ හොඳ ආදායම් ලැබෙන කාලසීමාවක්. අපිට විදේශ ගමන් වලටත් හොඳ කාලසීමාවක් ඉදිරියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබට විදේශගත වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කැමැත්තෙන් ඉන්නවනේ මෙච්චර ඔන්න මේ අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ හොඳ කාලයක් එන්නේ. නිසා විදශ මුදල් ලතපතගන්න හොඳ කාලයක් ඒගේම ඒවයි අධිකලාබලබන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් ඒවගේ ඔබට අර න් Online <Soon> හරහා ඔබට විදේශ රැකියාවල් හෝ ඒ විදේශ ව්‍යාපාර කරන පුළුවන් න්න මේ කාලෙ හොඳඒ මේ නවීන තාක්ෂණ මෙවලන් උපයෝගී මේ විශ්වගම්මානන් පිවිසෙන්ද හොඳ ඒ වගේ දේවල් කරන්න. මොකද හේතුව මේ අධ්‍යාපනය තුලින් ඔබ යන ගමන තමයි මෙතන හොඳම. මොකද අර කොහෙදි හරි නැත්තම් කොච්චර අර වාසනාවතුල ඔබ අර හොඳ සාර්ථකකම් ලැබුවත් ඔබ තනකද හිර වෙන ඔබට අධ්‍යාපනය මේ කාල සීමාව ඉදිරියදී වැඩ කරන්නේ මේ February හොඳයි ඔබගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. ඒකින් ද මෙතනින්ම අධ්‍යාපන කටයුතුල නිරත වෙන මිතුරුලක් නෙමෙයි මේ විශේෂයෙන්ම ආරම්භ වෙන අප සුසස්පල විභාගයේ පිණසිනින දරොදරියන්ට කියන දෙන්නේ මෙන්න ඔබට හොඳයි මේ කාල සීමාව විශේෂයෙන්ම මේ මුල් මුල් සති දෙක තුල ඔබ මේ පොඩ්ඩක් මානසික ආතතිය බැරිලා මේ මේ බය නිසා මේ අනවශ්‍ය ආතතියක් ඇති කරගෙන මේ ඔබට හැකියාව තිබුණත් ඔබ මේ හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන නොගන්නතාවය පෙන්වුගන ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් භාවනාවක් කරන් මේ කාල තුළ හිස හිස කලින් තියාගන්න කඩා වැටෙන්න එපා විශේෂයෙන්ම අපේ බෞද්ධ දරුදරියෝ මොර පිළිත ශ්‍රවණය කරන් සජ්ජායනා කරන මේ මොකද හේතුව මේ ඔබට පුළුවන් නමුත් ඔබ මේ අනවශ්‍ය කලබලේ පීඩන නිසා ඒ දෙවේ නැති කර ගන්න ඉඩ තියෙනවා ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මුල් දවස් 14 සති දෙක මොකද විභාගයෙන් කොටසක් ඉවරයි මේ කාල ගොඩක් ඔබ මේ සැහැල්ලුවන් යම් කරන්න උත්සාහ කරන්න වන්ට වඩා අධික පීඩනයක් ගන්න දෙන්න එපා හැමෝම උත් ඔබට අර දන්න දේවල් කරගන්න බැරි වෙන ඔබ එතන ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න පත්‍ර දිහා බලන ඉඳී කාලය ගිවේ. ඒ නිසා මුලින්ම ගිය වෙලෙ ඉඳන් ඔබ පටන් ගන්න ආරම්භ කරන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියන්න ඔබට පහසුම ප්‍රශ්نين ඔබ දන්න ඔබට ලේසි පාඩම් ගන්න එතනින් පටන් ගන්න. එතකොට අපිට පොඩ පොඩ ඔබගේ අර තියෙන පීඩනේ අඩු වෙලා. අන්න ඔබට පුළුවන් ලියන්න පටන් ගන්න. හැම වෙලෙම පළවෙනි ප්‍රශ්نينම ආරම්භ කරන්න ඔබ hari තැනට උපරිම උත්සාහයෙන් මේ කෙටියෙන් හැම දෙයක්ම ඔලුවට ගන්න. ඒ වගේම වැඩිම ලකුණු ලැබෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඔබ කොච්චර මේ මුළු පතරංගයක්ම ලියුවත්, ඔබට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැතත් මේ කෙටියෙන් රූප සටහනිය උඹට ඊට වඩා ලකුණක් අන්නේ උපක්‍රම මේ වෙලාවේ හඳුනා ගන්න. අත්දැකීම් තියන අයගෙන් උදව් කරයි අනිවාර්යයෙන්. ඒතුළ ඔබට මේ විභාගයේ කඩේම ජය පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මුල් භාගයේ ප්‍රොඩක්ට් සැලකීමත් තෙන්ද අනවශ්‍ය විදියට ඔබට හැකි. ඔබට දිනන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ මේ මේ දරුදරියන් ගේන දෙමාපිය විශේෂයෙන්ම වහුම්ට මේ වෙලාවේ අධික පීඩණයක් දෙන්න එපා. ඔබ කල්පනාකාරීව වහුව පුළුවන් තරම් රිලැක්ස් කරන් ද නිදාස් කරන් ඔළුව වාඩට අපි මෙහෙම කියන්නේ නොහැකියාවක් වුණොත් අපි තව ඊළඟ පාර උත්සාහ කරමු. එහෙම කියලා පොඩ්ඩක් දරුවට දෙන්න හිතර සහැල්ව මොකද අනිවාර්යෙන් පාස් නොවී gider ඉන්න එපා මොබනම්. මම ඒවා කියන්නේ නැහැ. මොකද මේලාවේ දරුවට ඒක අනවශ්‍ය පීඩණයක්. එවැගේම මේ අපේ විතුරු ලග්න හිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන දැන් බලුවොත් මේ වෙලාවේ ඔබට සෙම් රෝග අධික වෙන්න පෙනහලු සම්බන්ධයෙන් ගැටළු කායික නැති වෙන එක තියෙනවා. ඒ නිසා අඩු කරගන්න. ඒ වගේම හැක ඔබගේ මේ සම්බන්ධයෙන් පෙනහලු තියෙන ශක්තිය වඩන තියෙනවා අපේ ආහාර වේල් තුලම මේ දේවල් ඒ කියන්නේ ඖෂධ පළඇටි. දේවල් වලින්ම ඔබ පුළුවන් භාවිතර පෙළඹෙන්න. මේ වෙලාවේ හැකේ පමණින් අල විවේකයේ කියන දේ ගැන ටිකක් ඔබ කාර්ය බහුල වෙන්න නමුත් අර සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්න මොකද ඔබට මේ වෙලාවේ මේ අත්‍යවශ්‍යම ලුකු ලුකු අර මේ හිස සම්බන්ධයෙන් හිසේ අමාරු උදෑසනදී හිසේ කැක්කුම අධික එවැගෙම හැම්බිරිසා තත්ත්වයන් සෙමහතිය වගේ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන ඒ ඔබ පැහැදිලිවම උත්සාහකරන මේ ඔබගේ සාවුකිකනත් ටික සලකලිමත් වෙලා කාර්යතු කරන් යන්න. ඉතින් මේ වගේ මේ සුළුසුළු මේ බාධාකාරී තත්යන් මගහරවා ගන්නට සහ ඔබගේ ඉදිරි ජීවිතේ පවුණා නෑ මේුනු සංසාර ඉතාමත් නොසිතූ ආකාරයේ පිනක් එක්කස් කරගන්න ක්‍රමයක් මේ උපක්‍රමයෙන් මම ඔබට කියන්නම්. හරි සරල දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒනටයි ඒකෙන් ලැබෙන දේ ඔබට හිතාගන්න බැරි වෙවි. විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ සත් මාසෙකට එක සැරයක් එකතරාක් කරන්න පුළුවන් හොඳයි මේක හැබැයි මේ කරන්න පුළුවන් حاවිතරයි දරුවන්ට ආසනීපාය කරන්න බැいないම් නොකර ඉන්න මොකද නැත්තම් මට කරන්න බැරි දේවල් බැරි දෙයක් නෙමෙයි අත්ත වශයෙන්ම මම කියන්නේ ඔබ එක වේලක් නොකා ඉන්න දෙක වේලක් නොකා නෝබී හිටියා කියලා මරෙන්නේ නැහැනේ ඒ ඔබේ වේල ආහාර වේල කන්න නැති කෙනෙකුට ආහාර නැති කෙනෙකුට පරිත්‍යාග එනම් ඔහු මේ හැමදාම මේ බඩගින්නේ දුක ඔබ එක ඔබේ කරගෙන ඔහුගේ දුක මේ වේලෙලේ වේලෙ නිවන්න. ඒ පින ඔබට කවදාක්වත් گیවල නිම කරන්න බැරි පිනක්. ඒ ආනිෂංශය ඊ타මත්ම ඉහිලයි. ඒක ඔබ පුළුවන් නම් කර වරක් ඔබට තේරෙයි ඔබට මේ පැමිණන බාධක ජීවිතෙම විදිහට කරන් කර යද්දි හිතාගන්න බැරි දෙතර මහා රැල්ල වගේ වෙන ඇවිල්ලා ඔබගේ කකුල් දෙක ඉඹල යන තත්ත්වයට පත් වෙයි. නිසා එනිකත් දකින්න. ඒ වගේම හැకిනම් මේ වෙලාවේ අසන්නෑ වෙන යම් පිස් දෙයක් කරන්නේ. ඒ ඉතමත් වටිනා මේ වෙලාවේ ඔබට. ඒ හෙරුණ මේ කාල ඔබට මම යහපත් කාලයක ආරම්භ වෙන මේ කාලේ ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙලා වන්න හොඳ කාලයකට අඩිය තියන්න බලන්න. ඉන්නේ. මිතුන ඔබට මේ පෙබරවාරි මාසෙත් ඉදිරි කාල සීමාවත් යහපතින් යහපත මුදා වෙලා ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථකත්වයෙන් සාර්ථකව පත්වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ත්වන්